שלום צופים יקרים, אני איתמר ובסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של ביטול הגבלות. אז בואו נעבור לכרטיס עתיק ונתחיל לעבוד. בכרטיס עתיק נכנס לפעולות ונלחץ על אוסף פעולה ובשדה תיאור פעולה נקליד ביטול הגבלות. נלחץ על המכה שתה במערכת תשלים את המילה ונלחץ על כפתור אשר ושמור. נשים לב שבביטול הגבלות חייו אנחנו יכולים לבחור הגבלה אחת ומספר הגבלות כמו שאני עושה כרגע ולסיום נלחץ על כפתור אשר. בחזרה לכרטיס עתיק חשוב לשים לב שהפעולה נרשמה. כל מה שנותר לנו חברים זה לשדר בתקשורת. תודה ונתראה בסרטון הבא.